الترقية هنا لكهفك يا سيدي الكرام. الترقية هنا لكهفك يا سيدي الكرام، يا عظيم المداد يا كريم الزيري، ألف مبروك، ترقى في, في سمو وإحترام، هامتك يا السنة في فوق فوق النجوم، ستنزل للمداد الله ربك رايد تردد يا كبيرة النجاح حي طلاك محياك يجوي يا, يا العزو حي ساسك وراسك الفكر أو وحساب حي قوة كوي شاهي شايت الفلسو صطم إذا وعز ما عليك أي كلام لا ترس لك يا صدم فنان لا ليه نقوم محزن محزم بين الأنام من سهم كي حجاجه سطمت عليك ينام سجب العيون، الاح كيف من العليا يشد الغما وانطرت سيره عطرت عن الضيوف، من مدح سيره الطيب تعلي ما من هو اللي على جروه تقدر يلو، من مطير خير لابه سعته لحقته، يهزمون الاعاد ويكسرون يا هلا يا سليل الكرام يا عظيم المداد يا كريم السيوف هل في مبروك تردى في سمو واحترام هامتك يا في فوق, فوق فوق النجوم صدم <تصفيق> زبنا من, من الجنه <تصفيق> دير اللي ديما يطا صدم راعي المواقف انت ما الله أيوه الله رد رأيت رائد تردد يا كبير حي حي طلاتنا حياك يا قوي حي ساسك شرع وحساب حي قوتك وباسك شهيدا ترى اللي يسوق، صدم اذا وعز ما عليك اي كلام، نظر اسمك يا صدم فنانا له نطول، فزعتك محزن المطرود بين الانام، من ساهمك يطلق حجاجه وعزك يدور، ايه وانعم بنورك مثلي بثرى الدمام، صدم فعلك ينوم تكذب <تصفيق> الى <تصفيق> العيون، <تصفيق> تحصيرة الطيب جعلي يله من هو اللي على شرواتي يقداري من طير خيري لا به ساعتنا تالي يهزمون يهزمونا نقعد ويكسرونا بخطو جعلي عمرك طويل وجعلي فرحك طوال جعلي دربك سعادة طول عمرك